40 тисяч дітей очікують на проходження профоглядів у Хмельницькій громаді. Про це розповів завідувач поліклініки Хмельницької міської дитячої лікарні Ігор Бойко. Це приблизно на 10 тисяч більше, ніж торік. У вестибюлі поліклініки Хмельницької міської дитячої лікарні відвідувачів зустрічає медсестра. Закликаємо дітей, щоб вони не боялися проходити медичні огляди, тому що це є не болісно, не страшно. І вручаємо їх маленькі презенти, щоб у них було заохочення. І також тих, хто трошечки старший, приділяємо увагу та даємо такі наклейки. Дев'ятирічна Мар'яна та її шестирічний брат Михасик з мамою Іриною проходять профогляди. Від медсестри діти отримали мапу з переліком лікарів, які їм необхідно відвідати, та заохочувальні подарунки. Дуже дуже цікаво. Діти з задоволенням зразу подарунки, подарунки. І до лікарів з мапою не бояться йти проходити огляд. Задоволення. Зареєструвалися на три сьогодні і проходимо. За словами завідувача поліклініки Хмельницької міської дитячої лікарні Ігоря Бойка, започаткували ініціативу і заохочення дітей для проходження профоглядів 20 липня. Підготували більше ста пакунків з презентами. Як закінчуватимуться – фасуватимуть нові, каже завідувач поліклініки. Ми придумали такий своєрідний квест там, де дітки у ігровій формі, у вигляді певних ігрових завдань проходять профогляди у певних спеціалістів. Ми так сподіваємося, що на кінці літа це не завершиться, а ми будемо проводити такі квести цілий рік. Реєстраторка Антоніна Бачіла розповідає, що записатись до лікаря можна через медікс, їхній кол-центр чи реєстратуру. Каже, найбільшим попитом нині користуються ортопед та офтальмолог. Запис до них вранці закінчується за годину-півтори. Реєстраторка радить записуватись до лікарів на профогляд через кол-центр. Запис дійснюється на тиждень наперед. З 8 ранку дзвонять і будемо підшукувати людям вже на якийсь певний час. Ми стараємося записати на якийсь день конкретно і до всіх щоб вже людина не бігала. За словами завідувача поліклініки, у Хмельницькій територіальній громаді 50 тисяч дитячого населення, до якого додалось приблизно 15 тисяч дітей-переселенців. Цьогоріч ми очікуємо більше 40 тисяч діток, які звернуться до нас для проходження профілактичних медичних оглядів. На сьогоднішній момент звернулося декілька тисяч. Схема проходження дитячих профоглядів не змінюється з 2016 року, каже лікарка-педіатр Тетяна Маринович. Дітки, які починають ходити в нас в дитячий садочок, вони беруть довідку від свого педіатра чи сімейного лікаря. Дітки, які йдуть у перший клас, проходять у нас огляди хірурга, ортопеда, офтальмолога і стоматолога. А діти, які 11 років і 14 років, вони більш широко оглядаються спеціалістами. Тамара з сином приїхали з Краматорська. Каже, що профогляд почали проходити вчора. Мій син Марат хоче поступати в кадетський корпус. Нам видали направлення на профосмотр, і ми зараз його приходимо. Ми вже майже його пройшли, і нам залишився лише окуліст. Взяли направлення електронне, подзвонили до кол-центру. За словами лікарки-офтальмологині Валентини Войцехової, щодня на прийом звертається до 60 дітей. Приблизно третина з них – для проходження профогляду. Кожного дня ми маємо в межах 30 дітей, 30-20, буває більше – це ті, хто потребує нашої консультації. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.